هو هنا بيقول لي إن أنا حصلت على توصيل السريع والمجاني بس مش عارف ليه هو هنا كاتب لي مصاريف الشحن خلونا نتمم العملية للنهاية ونبدأ نشوف هنا بيبدأ بقى يقول لي أنت معاك رمز قسيمه معاك كوبون أقول له اه لدي قسيمه فبيقول لي دخل لي القسيمه فالقسيمه احفظوها معايا wxb wxb وأقول له تطبيق بالشكل ده وهنشوف إيه دي الخصم اللي إحنا حصلنا عليه بالفعل.